Перше це закони війни. Широкомасштабна агресія розпочинається з повітряної операції. Мета повітряної операції знищення системи ПВО противника, знищення його авіації. Проводиться ця операція путем нанесення ракетно-авіаційних ударів по аеродрому средством ПВО пунктам управління. Вона довго тривала по часу. Друга позиція, що виходив я в прогнозі. Це розуміння законів гібридної війни. власне закону гібридної війни, застосування бачення директивного російського військово-політичного керівництва, застосування Збройних сил відбувається на кінцевому етапі агресії. З використанням активно діючого фронту на території країни жертви. І цей активно діючий фронт створюється опозицією внутрішньою, яку створює агресор, і силами спеціальних операцій. Так вони бачать в теорії свої погляди на війну. І так я оцінював ситуацію весною. Пройшло пів року. Зараз я оцінюю, що агресія можлива. Все-таки я вважаю, що вона маловірогідна, але вона можлива. На цю думку, що вона можлива, мене наштовхує позиція наших партнерів, які відверто кажуть про цю загрозу. Весною цього не було. Я думаю, що вони обладають інформацією, яка дозволяє їм сказати, що агресія — Дуже і дуже вираїтивно. Позиція Путіна. Він переконався, що позиція Заходу підтримки України не зменшилася. І він стоїть перед вибором. Три варіанти. Перший. Перший варіант залишитися так, як є. З кожним днем Україна стає все сильнішою. І якщо зараз дуже складно провести агресію і. Завивають Україну то через місяць, через півроку, через рік це стане все складніше і складніше а в якийсь момент просто неможливо. Другий варіант сматувати уночки і входить з Донбаса. Його загризуть там собственно вирощені, собственно ручці вирощені, там ці кадри, яких він виростив у себе в Росії, за те, що він програв війну. І третій варіант спробувати розрубати гардієузіл мічом шляхом відкритій широкої інтервенції. Дуже небезпечно, якщо одна сторона, протягом, випереджає іншу сторону в стратегічному розвертані. Якщо це відбувається і стоять готові для наступу групування на наших кордонах, до речі, 200 кілометрів – це якраз той відстань, де вони повинні стояти. Далі вони переміщуються в вихідні райони для наступу біля кордону і через сутки переходять в наступ. Такі от, е, так пише значить, статути, директиви і так далі основи застосування Збройних Сил. Це якраз не треба заспокоювати, що вони нібито далеко стоять. Це суточний переход. Так воно повинно бути. Так от, якщо ми допустимо, що він випередить нас в стратегічному розвиттанні, ми створюємо передумови для нього для проведення е, операції Бліскріга путем нанесення потужних ударів, використовуючи неподготовлені збройних сил, вирішити питання, які він перед собою ставить.